Анна Грицак на Кубку України з рукопашного бою зайняла друге місце. Каже, результатом задоволена не на 100%. В принципі, результатом задоволена, так як суперниці були сильні. Трішки не повезло суддівської колегію, але в цілому змагання були на достойному рівні. Як для мене, це більше таке випробування на період карантину, оскільки це мій перший старт після карантину і було важливо побачити, в якій формі суперниці в якій наша команда, щоб розуміти, в якому напрямку рухатись далі. Зараз готується до зборів на Чемпіонат світу, які відбудуться влітку в Києві. Моєю метою на цих змаганнях було зайняти перше місце і виконати майстер спорту України не вдалося. Тому моїм подальшими планами буде майстер спорту, попадання на Чемпіонат світу та виступ достойно там. Олександр Шевчук у чоловічих поєдинках у ваговій категорії до 70 кілограмів здобув на Кубку України перше місце. Суперники були важкі, всі дуже гарно були підготовлені. Змагання відбивалися дуже класно під час як сказати, карантину, Зараз зараз такий час, Непогані були змагання. Додає, що розпочинає підготовку до зборів на Чемпіонат світу та розповідає, чим були важливі для нього змагання, з яких щойно повернувся. Упевненість більше в собі і йти далі. Далі у нас виходить, що чемпіонат світу має бути з рукопашного бою, бо, ну і туди поїхати. Тренер спортсменів Гаррі Осідлавич говорить, що з Хмельниччини на Кубок України їздило 14 вихованців. В місті Києві проходили двойні такі змагання в один день це чемпіонат України серед юніорів 16-17 років та серед дорослих Кубок України з рукопашного бою. Хмельницька область представлялася трьома командами, це діти, ну, дорослі вже з міста Хмельницьк з міста Сероконстантінова і наша судова охорона, тобто три чоловіка входили в команду. Ми взяли третє командне місце серед дівчат по Кубку України і в нас два чоловіка взяли перших місця, два чоловіка взяли другі місця і маємо п'ять третіх місць. Ми готувалися щільно до цих змагань і наше тренування принесли нам гарні результати». На кубку відбирали спортсменів, які поїдуть на Чемпіонат світу, додає тренер. В цьому році, 21-му році, буде проходити Чемпіонат світу в місті Києві, тому всі призери, які зайняли перше-друге місце, вони входять в склад збірної команди, збірної команди України. Тому на осен ми готуємося, у нас два чоловіка попали в склад збірної команди. Чемпіонат світу із рукопашного бою відбудеться в українській столиці восени 2021 року. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник, Новини на Суспільному. Хмельницький.